A, a koronaválság megmutatta, a kormány a rendkívüli helyzetben rendkívüli módon visszaélhet a hatalmával. Most látjuk igazán milyen fontos, hogy az állami szervek működéséről bárki tájékozódhassanak el otthonról is. Én egy olyan városban szeretnék élni, ahol a közpénzek felhasználása, gomnyomásra elérhető, ahol az állami információ hiteles, közérthető és mindenki számára hozzáférhető. Mi a K-Monitornál ezért dolgozunk. Ha fontosnak tartod a közpénzek átláthatóságát és felettük a civil kontroll erősítését, támogasd a K-monitort Adód 1%-ával. Jó helyre kerül, megbecsüljük!